تعيش ان لم نقل في المغرب الغابه ديال الفلين اللي كتميز بواحد الخصوبه ديالها وكذلك الجوده ديال الاشجار ديالها اللي هي نادره في المغرب آه انا بصفتي علي الدريوش آه نائب رئيس شبك المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك المنسق الجهوي لقطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطنجه الله يحسننا وكذلك رئيس التعاونيه الغابويه في الشمال اللي كتعمل التحسيس والتوعيه ديال في ملف حمايه ديال الثروه الغابويه كذلك رئيس مؤسسه الرعايه الاجتماعيه اللي حاليا كنستقبلوا اكثر من 120 ديال القوات المساعده والقوات المسلحه الملكيه والهلال الاحمر وال والوقايه المدنيه واللي هما تقريبا من نهار من يوم الاربعاء هما هنا مقيمين هنا كيمشيو يخدموا يحطفو الحرائق وكيرجعوا لعندنا هنا كنوفروا لهم الرعايه وكذلك الاقامه وجميع وسائل الراحه باش ياديو المهام ديالهم على احسن وجه المنطقه كما كتعرفوا هي منطقه الغابه ديال الشريف واللي كتجمع جوج ديال الجماعات جماعه ديال تطفت وجماعه ديال بوجديان هذه الجماعه ديال بوج ديال بوجديان تقريبا فيها واحد 26 دوار اللي الاكتريا ديالها تم يعني التهمتها الألسنة ديال الميران و الى خديتوا الشريط اللي غادي من هنا من جهه ديال الى بوجديان الى بودران فما بقى الا الحجر ما بقى حتى شي حاجه تما ومشات الاراضي اللي غيمكن تعيش فيها المواشي وكذلك الزراعة كذلك ما, ما كايناش هذا العام كما كتعرفوا الظروف ديال الجفاف فالماشيه محتاجه للعلف والسنات نحل نحل كذلك الضرر بواحد الشكل كبير تحرق عن اخره وحش القنص وجميع أنواع ديال الوحش كله هجر وكله تحرق تقريبا فاذا شفتوا من خلال الجوله اللي غادي تشوفوا الكارثه راه كبيره وكبيره عظمى وكنتمناو من سيدنا وكنتمناو من جميع المسؤولين والحكومه وجميع المسؤولين على هذا الشيء ديال الصندوق الكوارث انهم يلتحقوا في اقرب وقت في هذه المنطقة من الأمس على الساعة 12 ليلين كنت في دوار العزيب و السفليه والعزيم الفوقي ونقص قليل غير ذلك فالناس لقيتهم نعسين نعسين تحت الشجار كتفترجوا الارض هما والابناء ديالهم بلا, بلا ما بلا ما بلا بلا ضاو دول... مقطوع الاضحيه ديال العيد اللي, اللي تفضى وخسرت لهم كلشي خسر كلشي ضاع له الاضحيه ديال العيد ولهذا البارح كذلك كانت هنا فوق فت الدواوير ديال صخره القاطد لما الغميق يعني ولا زالت مشتعله بواحد الشكل مكثف جمعيه الجمعيه ديال تطط هذه والجمعيه ديال بوج ديال الملتقى بالنسبه ب... ما... ب... بالنسبه للنا عليه التدخل ديال بقاش نعم على يعني الحد الان و... و... و... و... مازال شاعله و... مازال شاعله مازال بين بين جماعه بجين وجماعه تطط جماعه طه جماعهها فين متجر ديال جماعه طه فين كاين شكره القط كاين الغميق كاين التفار كاين فوق منهم في الجبل وكاينه في الجهه ديال ديال القله تاريه زرايب الحمله يعني مشعلة هذا نعم مشعلة. البارح حتى الوحده الليل وحنا تما وهي شاعلة وكل شيء حاضر تما ولكن الغلب الله لان الالسنه ديال الميلان كبيره بزاف والريح كيساعدها على الانتشار وبالتالي إلى مشيتوا راه غادي تشوفوا يعني واحد الكارثه كبيره بزاف تضروا الناس كثير في الاشجار ديال الزيتون والاشجار ديال التين والاشجار ديال البرقوق جميع الانواع ديال الاشجار المثمره احترقت عن آخرية ما بقاوا الا العواد وبقاوا غير كنطلبوا واحد التدخل عاجل لفائده السكينه ونحن كشبكه مغربيه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني غادي نضافروا الجهود باش نحاولوا نوصلوا الميساج الرساله للمسؤولين على اساس ان التدخل لكل فائدة السكينه كذلك واحد الفئه ديال الناس اللي المنازل ديالهم عن اخرها وما كيقدروش يدخلوا لها لان التفحم كاينه وداك الشيء ديال هذا ما يدخلوا وليداتهم وداك الشيء فهم على برا يدخلوا كذلك باش يساعدوهم واحد العدد ديال المواد ديال البناء باش يتمكنوا انهم ياويوا اولادهم اللي هما صغار و مهاجروا شمال المنطقه حيت المنطقه الا ما كان شي واحد تدخل عاجل وما ما كان شي واحد الانزال كبير ديال المساعدات و الدعم راه غالب على مستوى التدخل ديالكم نتوما شنو هما الجماعات ثلاثه بهم المستهدفين و تكونت اليوم الجماعه تطفت بوجه زين و نقول لا كان كنتابعوا حنا واحد آه نعم كيفاش كان مستوى التدخل ديالكم نتوما الفريق ديالكم الطريقه ديال المنهجيه اللي فهمتوا ليها يعني شحال عن لا هذا ديال الفريق ديالكم اللي كيشتغل يعني معكم في الشبكه نعم اجلاء السكان اللي جاوا لهنا اللي عندناهم مقيمين كي كيمو هنا كطبعهم كنفهم هي حتى يستقروا وكنرجعوهم على ديالهم نعم هذه نقطه كاين كيمشي كي اللي كيمشيو بحالهم الخسر كبير وكاين اللي كيرجعوهم لالماكن ديالهم من بعد الدور ديال سيادتكم فهاد يعني في المأساة هذه يعني نعم. شنو الدور اللي كتقومو به نتوما كان يعني عندي عندي نشوف نعم. عن... انا نظرا للمتخصص فهاد الشيء ديال القطاع النباتي القطاع الغابوي فكنتابع يعني كنعمل مجموعه من التقارير وكنجمع مجموعه المراسلات عبر الفيسبوك عبر المراسلات على الوضعيه تقدمات الادوار اللي تضررت وكذلك الاشجار اللي تضررت وجميع الانواع ديال الاضرار كنحاولوا ما امكن نوصلوا للمسؤولين باش يتبعوا عن قرب كل حاجه راه الى شفتوا اللايفات داكشي راه كنصيفطوا داكشي مباشره العافيه ملي كتكون شاعله كنصيفطوها مباشره فين كاينه والساعه والوقت ديالها والسفينة اللي هبطت ساعدنا مر المدينه القصر الكبير باش انهم يكونوا تما في القصر الكبير حتى نعم ها هو بعض العائلات راجعين من بعد ما